ما يا يا يا اي جيتك للبيت اتصل ويت متعرفش تريني نسيت رقبتك لويت من كل اكيد اي اعرف الموت اعرف العاش اعرف من أصيل اي عطالك ضربات عطالك كدمات وجهك حالة تلدي طيني نفسك وانت راضي عقلي ده هادف تراضي جسمك يرجف من الخوف بعدك مشايف حشوف اقطع راسك ولا خاف كذب كله صار جفاف ابدي الشر هذا بالحقيقه <تصفيق> اني اله الا سلاح خربيك وشيطانك سلاح خلي على ذانك أنا اللي يطير على الموت محتاج علله بارود خربيك وشيطانك سلاح خلي على ذانك اني اللي مطير على الموت محتاج